नमो दशरथ वरुतोरु चम्मातन दर्शय नमो दशरथ वरुतोरु चम्मातन दर्शय नमो दशरथ वरुतोरु चम्मातन दर्शय विपाती पाटीवा මග වෙනතනේ මේ වාතේදී ඔබලාගේ නිවසේ අද මේ විශේෂ මේ ජතරාජත්යේ දර්ණයාංගෝ විවාලා පොද්දාගේ වැඩමවාගෙන එයින් ධාර්මික දේශනා කරන දූතාලෝකයේ සිටින්නේ ඔබලානව නිවසකටන ඒ බාරහාරවලේ ඒ වාගේ අපගත ගණදී සභා wors सानी साथ को बाति नो को बला बेल साल को बला लाइक करला जान्द आई दवसका हमेरे मेमनी वीडियो के हमेरे इंदिकार में कमाले